Здравейте приятели, надявам се сте добре и практикувате любимото ни регуловно хоби. А, през последния месец, поне аз нямам а, времето, което ми се иска да хора да правя някакви дълги излети, а, с, ко които изискват много време и подготовка. Поред тази причина ми се налага да си крада време за себе си между ангажментите, които имам. Работа, семейни ангажименти. Но най-вече, докато пътувам с автомобила, е така между другото, да си открадна време за себе си. Поради тази причина Трябваше да бъда подготвен за това, тъй като основните ми върици са така дългички, взимат а, място, макарките са по-големи. Просто не става да ти седи а, основната върица в, постоянно в автомобила, а, защото и не мога и да ги прижаля, все пак а, не, се товари по принцип в един автомобил, знаете, ползват се багажници и така нататък, и, и ми е малко така. Не мога да ги прижаля, да сидят постоянно в багажника. Поради тази причина започнах да си търся нещо, което а, да отговаря на условията, спининга да бъде къс, много важно е да е лек да може да му се сложи една малка макара на него, да си подготвите една малка кутийка с джигови глави, с силикончета и докато пътувате, просто виждате някакъв водоем, дали е рекичка, дали езовир, дали езеро, дали морето примерно, да спрете Вадите се си набързо с тъкъмчетата, които са подготвени в колата предварително и може да си пробвате спокойно едно 20-30 до 1 час да обловите дарено местенце, да се начещи краста се качите в колата и си продължите по задълженията. Мисля, че намерих такъв спининг за себе си. Затова сега го споделям с вас. Спининга е купен от AliExpress. Както казах, не ми се дават някакви луди пари за върлица, която ще седи нон-стоп в автомобила и ще го ползвам, предполагам, няколко пъти месечно за много кратко време Спилинг е, както казах от AliExpress строя някъде между 40 и 50 долара, доставката му е между 20, 30 35 дни Зависи от настроението на пощите а, върцата е изключително компактна лека и а, поне на мен това ми харесва че има два върха лайт върх, ultra върх и покрива акцията от 0 до 10 грама. Тоест, спокойно му си хвърляте от най-леките джиг главички с малки силикончета до някои по-средни примамки което Лично мен това ме удовлетворя напълно. Сега нека да ви покажа и спининга. Ето го. Както знаете, аз обичам да чета предварително за нещата, които купувам. А, имаше доста добри отзиви за, за тази марка и този спининг специално. Казва се Джонс Co като китайски экшен герой ми звучи малко и името на върецата е Fast Vivid ето е дълга е някъде 2 и 3-4 см и покрива акция от ето с два върха както казах покрива първия върх е white 2-10 грама и ултралайт върха покрива а, акция от 1 до 6 грама върцата е карбонова с сик водаче ето е. <laughs> това е направо изключително тънко тънко спинингче нямам тъпение да го пробвам между другото, мисля то следове, точно така да отида за един час някъде около града и да пробвам да видим как се държи с примамки на практика. Сега ще изваря и другите два върха. Ето го, това е light -like върхчето. Само забележете колко е тънко. Това нещо е... няма и Пъв, бе, може би 1 милиметър Но е изключително тънко върхче. Изключително тънко. Това покрива акция 1.6. Ето, сега ще го сгубим. Ето. Значи. 2 метра. Ето. Изключително малко в едно тъкъмче Държача е пластмаса е... с някакъв метал надявам се да издържи но а... но да доста добро изработка доста добра изработка поне на пръв поглед ревютата му бяха доста добри Имаше колеги и руснаци, които бяха правили така обстойни ревюта и ми хареса как се държа в тях. А това е White. White върха, който покрива до 10 грама. Не знам, ще го пробвам на практика колко покрива. Да, малко по ако може да ги видите, не знам как издава на камерата Но е малко по-дебел лайт върха което е нормално Сега спининга е изключително лек 90 грама е цялото това нещо И ето Значи това е Както ви казах 97 или 8 см е целия спининг в, в, в а, разглобено състояние е така може си ги в калъвчето в колата без никакъв проблем всичките части финно спинингче слагате му една малка макарка 1000 или 1500 размер аз имам една тока съм взел пак е китайска бе въобще за какво трябва да давате някакви луди пари, за нещо, което а, ще събира букулка в а, багажника, въобще взето. А пък ще си бъде достатъчно добра въдица да ви прави кеф и реално спокойно може да си варите а, риби от сорта на 2-3 кг, верно, по-трудно. Но пък Удоволствието ще бъде по-голямо. Повече време една малка риба се изглежда като като огромна, когато е хванете. Ето, слагате една малка марка. макарка, това е размер какъв размер е това? 1500 макара 1500 с с едно тънко ваканце 0-6. Но сложете едно малко карбоново пълче и сте перфектни. Спирате си колата, вадите си на бързото кръмче и си пробвате. Ето. Значи. Перфектно. Нямам търпение да го пробвам. Та така. Ще се подготвя в една кукиика малки примамки силиконови С едни малки джиг глави. И... Ще видим. Може пък и някой звяр да се хване на тази финна. Върица. И това е, което исках да ви покажа марката е Джонско Fast Вивид ултралайт, лайт връх. С изключително атрактивна цена. Това е приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Очаквайте видео, когато я пробвам върицата вече на някой водоем. Надявам се, видеото да е било полезно и да ви е харесало. И до нови срещи!